Zazračná osmička 2.0 Podařilo se mě vyhrát krabici tady tohohle drinku nový generace tak se jdeme podívat na unboxing unboxing videa má každý rád, takže tady vezmeme švýcarák a podíváme se do toho uh. Přihlaš se do procesu Username, password, login. Okay. Tak, tady mám na míru, na míru napsanou výhru, ústní, aby se mě nehromadily úkoly. Jasně, tak jo, no krása Tak takhle to vypadá. Takže to je, to je hodně dobrá krabice. Takové jako de designově bych to řekl, a i že to je udělané, že to není úplně jenom tak jako odfláklý Já jsem už ochutnával tu první generaci. Tu jsem taky nafasoval tak nějak jako, jako recenzent tak teďka jsem to zase nafasoval tak nějak nestandardně. Tak se uvidíme, uvidíme, jestli to, jestli to bude dobrý nebo ne. Tak co tam je? No všechno, všechno možný Tady je už na krabici napsané, co to je. Takže bychom pak ještě kromě unboxing videa udělali opening video, nalili to do sklínky, no uvidíme. Tak jo, takže tady děkuju Martinu Hulovi a. Samozřejmě Vlachyňskému a všem, kteří se na takovýchto věcech podílejí, že mě tady obdarovali Ježíškem a podíváme se na to, jestli to bude chutnat a jestli to pak i bude fungovat.